В цьому будинку проживав Янчик Франтік, мій прадід. В 1937 році його забрали за інакомислення і ставлення до совє... совєтської власті, не вступав довго у колгосп і в цьому ж році, у грудні місяці його розстріляли і більше його родина не бачила. Ані фотографій, ані розмов, ані спогадів – в сім'ї жодним чином не згадували репресованого родича, який дав початок чеському роду Янчиків у селі Богемка в Радівському району, що на Миколаївщині, та був одним із засновників села, говорить його правнук Милослав Янчик. Боялися. «Тут вони проживали більше 30 років, було в них 9 дітей, працювали, ростили дітей, жили як могли. Ну, один е, такий момент, який все перечеркнув, і була втрачена людина, і загублена доля». Сім листів до старшої доньки, яка проживала в Польщі, стали приводом для арешту прадіда. В них вільні думки про радянську владу, про перечуття війни та голодомор в Україні. Цю інформацію правнук Милослав Янчик дізнався вже з архівної справи, яка зберігається в Державному архіві Миколаївської області копію, якою отримав по запиту. Аби відновити історичну справедливість та вшанувати пам'ять про репресованого за політичні переконання чоловіка на будинку, де колись він жив, за проектом Остання адреса встановили меморіальну табличку. На ній вказано дати життя, розстрілу та реабілітації це проект, який направлений Цей проект спрямований на вшанування пам'яті репресованих в роки тоталітарного режиму. У нас в Чехії це стосується відповідно чехів. У Богемії наша діаспора, їх це також стосується. Ми запропонували родичам вшанувати пам'ять про просту людину, яка потрапила під каток комуністичної влади. Вони погодились. Такі безіменні жертви отримують свою останню адресу, де жили і могли б ще довго жити. Дуже добре, що в даному випадку господарі будинку погодилися встановити знак. Не проти, звісно, хай собі буде, Люди будуть пам'ятати, бач, бачити ім'я. Це ці... воно нам не мішає. У мене дуже погибли. Менно дедушки. дідусь, получається, що це історія. Поки ми наше покоління поки живе, то ми пам'ятаємо про це. Я так думаю, жив. Що... Всі історії, коли забуваються. Ну, це покоління покаже, ця історія пам'ятається в Україні. Це друга встановлена пам'ятна табличка репресованим чехам. Є в Житомирі та на Миколаївщині. Репресивна політика як метод управління державою комуністами, він був присутній з першого дня існування цього режиму до останнього, але були піки. Один із таких масштабних піків це був 37-38 роки, коли репресували масово. Ну, можна сказати, що політичний режим намагався способом соціальної інженерії превентивні заходи, тобто унеможливити саму можливість. Появи якоїсь п'ятої колони чи противників режиму і так далі. Точної цифри, скільки загалом на території України було страчено чехів в роки тоталітарного режиму, немає. Ольга Руда, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.